अभ्यास प्रणालिका चौधरी आज आप मूल्य शिक्षण मूल्य शिक्षण न अर्थ उद्देश्य जरूरियाल्य शिक्षण न फिस्फिकल समाजशास्त्रीय आधार विषय अभ्यास करतावना के नागरिकोंगरिक देश सुबह विकास उत्तम नागरिकों हो अत्य आवश्यक उत्तम नागरिकों तैयार करने के हृदय परिवर्तन के શિક્ષણ મેળવ્યું છે તેના પર નહીં પરંતુ તેમણે કેવું શિક્ષણ મેળવ્યું તેના પર રહેલો છે કેળવણીનો અર્થ સમજાવતા ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે સાચી કેળવણી મગજમાં પુષ્કળ માહિતી અને આંકડાઓ પુસ્તકો વિકાસ કરે છે સાચા અર્થમાં સદગુણોના આચરણનું શિક્ષણ જ મૂલ્ય શિક્ષણ છે હવે આપણે મૂલ્ય શિક્ષણનો અર્થ જોઈશું મૂલ્ય શિક્ષણના સર્વસામાન્ય અર્થ છે શિક્ષણની પ્રક્રિયા દ્વારા જેમાંથી સદાચારી નાગરિકનું નિર્માણ થાય સાચા અર્થમાં તે જ મૂલ્ય શિક્ષણ છે હવે મૂલ્ય શિક્ષણનો વ્યાપક અર્થ શિક્ષણ ચિંતકોની સંકલ્પનાઓ જોઈએ ગાંધીજીના મતે નીતિ નિયમોનું સ્વરૂપ માનવ હૃદયને તેમજ જીવનને શુદ્ધ કરનાર સત્ય અને અહિંસાના સદગુણોની તાલીમ એવું હતું ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના મતે નૈતિક આધ્યાત્મિક મૂલ્યની ખેલવણીની જવાબદારી શાળા શૈક્ષણિક અને અભ્યાસેતર કાર્યક્રમને સોંપે છે તેના દ્વારા બાળકોમાં વફાદારી હિંમત શિસ્ત ભોગ સત્યપાલન જેવા સદગુણો ખેલવવા જોઈએ સ્વામી વિવેકાનંદના મત મુજબ ખરી કેળવણી એ હૃદયની કેળવણી છે માનવતા માનસિક વિશાળતા સેવા ભાવના સ્વીકૃતિ નૈતિક ગુણોની ખીલવણી જે સાચી કેળવણી છે શિક્ષણ ચિંતકોની સંકલ્પનાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મૂલ્ય શિક્ષણ એટલે પેલું છે નૈતિકતા સંભવ અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટેનું શિક્ષણ બીજું છે સત્ય અને અહિંસા જેવા શાશ્વત મૂલ્યો વિકાસ માટેનું શિક્ષણ ત્રીજું છે વિક્ષણ ચોથું છે ઉમદા સંસ્કાર સિંચન મૂળભૂત વૃત્તિઓને સદાચાર દ્વારા અભિવ્યક્ત કરવી અને હૃદય પરિવર્તન માટેનું શિક્ષણ પાંચમું છે બિન આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર શાંતિમય સહઅસ્તિત્વ સમાનતા શકે બીજું છે વિદ્યાર્થી સાચી દિશામાં પ્રગતિ કરી શકે ત્રીજું છે વિદ્યાર્થીઓના વર્તનમાં પરિવર્તન કરવું ચોથું છે વ્યવહારિક જીવનમાં સદગુણોનું અનુસરણ કરવું પાંચમું છે વ્યક્તિમાં સામાજિકતાનો વિકાસ કરી સામાજિક આદર્શ કરો ગતિ અને પ્રગતિનો ખ્યાલ મેળવી પોતાના જીવનનું ઘડતર કરે આઠમું છે બાળકોમાં અભિરુચિનો વિકાસ કરવો નવમું છે સદવૃત્તિઓનો વિકાસ કરવો દસમું છે વિદ્યાર્થીઓની સભ્યતા અને માનવતામાં આસ્થા પ્રગટ કરવી અભિરુચિ અને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણનો પર્યાવરણ સંવર્ધન માટેના પ્રયત્નો કરે તેરમું છે રાષ્ટ્રીય આવશ્યકતાઓ અનુસાર સહયોગ કરવો ચૌદમું છે રાષ્ટ્રીય સંપત્તિનું રક્ષણ કરે પંદરમું છે રાષ્ટ્રીય તેમજ વૈશ્વિક મૂલ્ય ઉજાગર કરે સોળમું છે રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં પોતાનું યોગદાન આપે સત્તરમું છે મૂલ્યલક્ષી સમાજના નિર્માણમાં સારી આદતો અને વલણો વિકસાવવા ઓગણીસમું છે પોતાના આચાર વિચારમાં ઉદાર બની ધર્મ જાતિ પ્રાંત લિંગ વગેરેના ખોટા ખ્યાલોની ગેરસમજ દૂર કરવી વીસમું છે નવી પરિસ્થિતિમાં નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને તેનો વાસ્તવિક જીવનમાં ઉપયોગ કરવો ચારે બાજુ વાતાવરણ ઉભું થયું છે ત્યારે સામાજિક અને નૈતિક મૂલ્યો લોકોના જીવનમાં સંક્રમિત કરવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણ આવશ્યક છે બીજું છે સમાજને નૈતિક અને આધ્યાત્મિક અધાપતન બચાવી સામાજિક નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે ત્રીજું છે દેશની સંસ્કૃતિ અને સાંસ્કૃતિક વારસાના રક્ષણ સંવર્ધન અને સંક્રમણ માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે ચોથું છે મૂલ્ય સંસ્કૃતિના પ્રચીવકો છે મૂલ્ય સિંચન દ્વારા સંસ્કૃતિનું વૃક્ષ પરિપુષ્ટ બને છે દેશની ઉજ્જવળ સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ પ્રણાલીઓ માન્યતાઓ અને આદર્શોના જતન માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે અને અસ્તિત્વની અર્થ શૂન્યતામાં ધકેલાઈ ગયા છે ભૌતિક સમૃદ્ધિ વધવા છતાં આંતરિક અશાંતિ અને અજંપો વધતો જાય છે આમાંથી માનવજાતને ઉગારવા માટે નૈતિક આધ્યાત્મિક અને સામાજિક મૂલ્યોનું શિક્ષણ આપવું અનિવાર્ય છે છઠ્ઠું છે દુનિયાના અન્ય દેશોની જેમ ભારતમાં પણ પ્રાચીન શાશ્વત અને સનાતન મૂલ્યોનું ધોવાણ થયું છે સત્ય અહિંસા માતૃભાવ જેવા મૂલ્યોનું ધોવાણ થયું છે આવા મૂલ્યોની પુનઃસ્થાપના માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય બન્યું છે સાતમું છે જ્યારે વિશ્વમાં માનવ માનવ વચ્ચે ધર્મ કોમ ભાષા વગેરે ની દિવાલો થઈ હોય માનવ જયારે પૂર્વગ્રહ અને દુરાગ્રહ થી પીડિત હોય ત્યારે અનિવાર્ય છે આઠમું છે વિદ્યાર્થીઓમાં માનવીય ગુણોના વિકાસ કરવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે નવમું છે વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વમાનની લાગણી વિકસાવવા તેમનામાં વર્સાગત ગુણોનો વિકાસ કરવા માટે અને સામાજિક અને નૈતિક મૂલ્યો આત્મસાત કરવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણ અનિવાર્ય છે વલણોના વિકાસ કરવા માટે મૂલ્ય શિક્ષણ જરૂરી છે હવે આપણે મૂલ્ય શિક્ષણની આધાર શિલાઓ વિશે જોઈશું બે આધાર શિલાઓ છે એક છે તાત્વિક આધાર અને બીજું છે જે કઈ શીખવે છે ઉદાહરણ આપે છે વર્તન કરે છે તે વિદ્યાર્થી આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે આ દ્રષ્ટિએ મૂલ્ય શિક્ષણનો તાત્વિક આધાર શિક્ષણ કાર્ય છે શિક્ષકની પ્રજ્ઞા વ્યવહાર અને ઉપાસના એ મૂલ્ય શિક્ષણ છે શિક્ષકે મેળવેલ જ્ઞાન અને વ્યવહાર સંસ્કૃતિ પર આધારિત છે આ દ્રષ્ટિએ સંસ્કૃતિ ધાર્મિક રીત રિવાજો આચાર વિષયક નિધિ વિષેધો ધર્મ ગ્રંથો નો વગેરે મૂલ્ય શિક્ષણમાં પાયામાં છે બીજું જોઈએ સમાજશાસ્ત્રી આધારશિલા સમાજશાસ્ત્ર એક સિદ્ધાંત કાર્ય અનુભવો માન્યતાઓ વલણો મૂલ્યો છે મૂલ્ય એટલે સારું ઉચિત કે મહત્વનું વ્યક્તિ વ્યક્તિમાં જે તે બાબત મહત્વની કારણ વ્યક્તિએ તે અંગે અનુભવો છે જીવનકાળ દરમિયાન વ્યક્તિ વિવિધ અનુભવો મેળવે છે જેને કારણે માન્યતાઓ અને સમય વલણો દ્રઢ થાય છે આ વલણો વ્યક્તિમાં મૂલ્ય તરીકે અભિવ્યક્તિ થાય છે આગળના સ્થિર થયેલા વ્યવહારો મૂલ્ય શિક્ષણના સમાજશાસ્ત્રી આધાર ગણાય છે થેન્ક યુ